فيك إشي في داخلك يقول لك أنت فلاح تقطف أوراق الشاي هذا الشاي يمكن ينتهي في يوم من الأيام في معدتك سيدي يمكن يوم من الأيام هاي الورقة اللي قطفتها الآن تنتهي في معدتك العزيزة أفضل نخب هو هاي ورقة هاي هيك هاي هي أفضل نخب اللي من تحت هذا إشي ثاني يتنازل في إشي اسمه غبار الشاي اللي هو الشاي التجاري يعني. ولكن الشاي النخب الاول هو من الورقتين العلويات <تصفيق> وطلعوها طبعا من شجره سيوز الهند اللي فوق ساليسيا ريتوكولاتا ساليسيا ريتوكولاتا جذعها جذعها هاذ بتخفف اشهر بشرب طبعا انا مش مسؤول عن اي دقة معلومة في هذا الكلام، انا بس بستعرض شو بيحكي. اها نو بروبليم. هم ببلش يشرح لك طبعا عن المنتجات. اها وبعطيك ملخص هيك تستفيد فيه اذا مهتم. اها وعندهم باللغة العربية، طيب جميل، نور اعطيني اللغة العربية. شاي بالبهارات، شاي... مسحوق الكاري، مسحوق الكاري بالتوابل، زيت خشب الصندل، والجوجوبا. والأوليفيرا هاي كانت زمان تجارة رائجة ومحاصيل ثمينة يعني لما كانوا يجوا هون التجار من حول العالم يأخذوا هاي الأعشاب العطرية ويستخدموها عبر التاريخ في علاج الأمراض أو تخفيف أعراضها فهي قوية ومشهود لها يعني ولكن في أمور فيها شوية مبالغة يقول <تصفيق> لك بعالج السكر بعالج المش عارف ايش هاي حبوب الفانيلا أو عشبة الفانيلا This is when the beans boiling, we get the curcuma, mm -hmm. this is curcuma roots growing underground roots, underground cream, natural cream, curcuma extract, papaya extract, green uh -huh. papaya extract, uh -huh. and 18 kind of herbs. Uh -huh. Next to get this cream, we call in hair removing cream, uh -huh. hair removing. Do you know Sri Lankan would Kuta put the apply and face, not shaving أوش. Baby ananas When it's small Baby ananas Not eat It's bigger than time Sandalwood Sandalwood Sandalwood This is sandal oil And this is sandal oil Sandal This is oil and this is jojoba cream and olives gel. Olives gel. These three things mixed together we can أه. apply under dark circle أه. أه، مستحضرات تجميل على الاستواء والاستعداد للاستهلاك. قرنفل. اخاذه جدا. بلافي. This one. أه. <تصفيق> وهو ينمو على هذه الشجرة. هي يبدأ, يبدأ بين الأوراق <تصفيق> مناسب لنمو الأشجار. وات از ذس؟ This is magosa plant. I already call against هاي بت هاي العشبة بتخفف آلام الاحتقان الأنفي والشقيقة والصداع. أعطاني أشمها، ريحتها قوية كمان. ومصرر يرافقني لأسفل الطريق وبالنهاية الحصول على إطلالة رائعة بالشكل الموضح في أصفورة مطبقة حقيقة يعني يظل الإنسان مندهش ومبسوط بطريقة يعني زي ما بيقولوها ساتيسفايد هم كأبناء الشعب بيعرفوا كيف يناوروها وكيف من وين لوين لو بتودي ما أحيانا تخش في هاي المسارات لأنه ممكن تكون حرجة أو ضيقة <تصفيق> ، والله هذا اللي جنبي ما أعرف هو ثعلب ، حصيني ولا تشلب انتي ، والله لا هو ، أنا فاهم هو تشلب حصيني ، بس يا أخي بعطي على حصيني ، حي... ما شاء الله تبارك الرحمن سبحان من خلق فأبدأ سيرلنكا أو سيلان سابقا وصلها العرب من أيام الجاهلية يعني العرب الجاهليين كانوا قد وصلوا إلى هذه البلاد أيام العهد الإسلامي في مراحل مختلفة رصد وجود العرب ووصولهم إلى هنا في بعض الحالات كانوا كحالات نفي يركبون البحر ويصلون إلى سريلانكا مش بس يتمكنوا يصلوا وخلص أشخاص حاذقين وتجار مهرة قدروا يثمنوا ماذا يوجد في هذه البلد من حيث الأعشاب العطرية والمنتجات الخشبية والأخشاب الثقيلة والأحجار الكريمة وعلى ذكر الأحجار الكريمة كون سيرلنكا منتج كبير للأحجار الكريمة ومن ضمنها الألماس رصد في التاريخ أن العرب هم من علموا أهل سيرلنكا قيمة هذه الأحجار حتى في الصين مثلا شيء بالشيء يذكر كانت الأحجار الكريمة تسمى الأحجار المحمدانية الأحجار الكريمة السيرلنكية كان اسمها الأحجار المحمدانية لأ لأنه العرب هم أو تجار العرب هم من خمنوا وقيموا هذه المنتجات السيرلنكة معروفة بصناعة القوارب الخشبية تجار العرب لما وصلوا هون أبدعوا أيضاً في صناعة القوارب وكان مشهود لهم بمهارتهم الاستثنائية في ربط أو توثيق أجزاء القارب بألياف شجر جوز الهند يعني مشهود للعرب تاريخيا في سريلانكا كيف انهم استطاعوا توثيق وشد أوصال القوارب بمهارة عالية بألياف جوز الهند بحالة غريبة يعني بدون دق ولا طرق زي الطرق التقليدية كانوا يشدوه شد في ألياف جوز الهند وهذا يسجل للعرب بحكم هاي المهارات الاستثنائيه حيث انهم جلبوا مثلا تعليمات واسرار الطب اليوناني الى سريلانكا وظل يستخدم لفتره طويله، كانوا قريبين من الاسر الحاكمه. من ما سجل في التاريخ العربي او وثق ان ملك سريلانكا بعث الى احد العاملين لدى الوالي او الخليفه بعث له ابناء تجار توفوا. يعني تجار كانوا موجودين في سريلانكا في المناطق السيلانيه هي كان اسمه سيلان برجع بعيد وبزيد. فبعثهم بكل احترام وتقدير الى الوالي، جزء كبير من العرب لم يرجع اصلا الى بلاد العرب، هو في سريلانكا ولا زال وجودهم ملحوظ لغايه الان. زي ما حكيت نسبة المسلمين هون حوالي اقل من 10% بشوي يعني من السكان وموجودين في العواصم في المناطق الساحلية مثل كولومبو. الاسلام انتشر في المناطق هاي بالتعامل بس بالاخلاق يعني. يعني كانوا يشوفوا الاخلاق، التعامل، اللطافة، ويسلم عدد كبير على ايديهم. But it's not opal. It's yeah. one different. It's opal. It's opal، original? Original, yeah. From here? Yeah, from so I, I think it's in Australia. ليه؟ yeah. Sri so like ah, yeah. like هذا هو الأوبال الأصلي. Uh, how much beer one piece? Uh, one piece Roughly. about uh, 80$ دولار. 80$ دولار. تسابقوا يا أخي دائماً لما يشوفوا شغلة زيك بتسابقوا لازم يقصوا طيب يا أخي احترمني سامع صوت الأذان